کے کے چشم و چراخ؟ وہ آ رہے محمد کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے اسلام لا رہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی یہ تو سمجھے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے یہ ابھی تک تو کانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے چوپٹ ہو جائے گا یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقبال کا دوسرا پڑھا سنایا تھا کہ نظام کوہنا کے پاس بانو یا مہاراس انقلاب میں ہے of the that is لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں, مارو انہیں یہ کام شروع ہوا ہے سن پانچ سے بلکہ چار کہنا چاہیے چار سے لے کر بارہ تک آٹھ برس اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن فزیکل پرسیکیوشن تشدد جلانا دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹانا پھا رکھنا بھوکے رکھنا ان کو ڈال دی گئی زنجیریں گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی دم گھٹ رہا ہے جان نکل رہی حضرت بن عمیر رضی اللہ تعالی وہ نوجوان ہوتا تھا جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معتر ہو گئی انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ جا رہا ہے مصحب یہ خوشبو اس کی ہے اس مصحب کے ساتھ کیا سلوک کیا باپ تو مر چکا تھا ماں پالا تھا دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ لہذا ماں نے بڑے نازو نام میں پالا بڑے لاڈ پیار میں دو دو سے درہم ہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کوئی حیثیت نہیں تھی ماں کا اختیار نہیں تھا چچا تھا آپ سربراہ خاندان کا چچا نے کہا مصحب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے نکل جاؤ گھر سے اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش آ ا جائیں گے دن میں تارے نظر آ جائیں گے ناز نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہا یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ حرن ہو جائے گا حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا اچھا ٹھیک ہے چچا جان میں گھر چھوڑتا ہوں وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے باپ نے کیا کہا تھا باجور نہیں ملی یا چلے جاؤ دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا سلامٌ علیک لکا ربی انہو کان اچھا باجان آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں آپ پر سلامتی ہو میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں گا چل دیئے. یہی جو ہے حضرت ابراہیمی کی نسل ہے نا قریش آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصحف کے ساتھ اور مصحف چلنے کے لیے تیار ہو گئے چچا نے سوچا میں سمجھتا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے غصے میں آ کے اگلی بات کہی یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک بات کی کمائی کے ہیں اتارو ان کو نکالے گئے کے پاس پہنچے ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ سب کیا ہوا کہ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا اور وہاں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے یہ مسب ہیں دو دو سے دن کا جوڑا پہننے والے جب حضور پر مدینے کے بارہ افراد ایمان لائے تھے بیت اقبا اولا ہوئی انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے حضور نے حکم دیا مصحف جاؤ اب مدینے جاؤ یسرف جاؤ یسرف والوں کو قرآن پڑھاؤ انہیں تبلیغ کرو مصحف گئے ہیں وہاں ایک سال کی کمائی پچہتر افراد لاکر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیے کہ حضور یہ میری ایک سال کی کمائی ہے بہتر مرد تین کے الفاظ کل میں نے کو تھے یہ بہتر مرد تھے مدینے کے جنہوں نے یہ بیعت کی پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور اب آپ ہمارے ہاتھ تشریف لائی ہم اگر یہ مکے والے وہاں حملہ کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و آل کی کرتے بہرحال وہ بن عمر ہیں جو غزب احد میں شہید ہوئے اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے موضوع سے بات تھوڑی ادھر ادھر جا رہی ہے لیکن یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نورے ایمان سے وہ علم بردار تھے غزوہ عہد میں جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا ایک ہاتھ پر ایک شانے پر وار پڑا ہاتھ کٹ گیا دوسرے سے تھاما دوسرے پہ کٹ گیا اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما گرنے نہیں دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ یہ مصب عمر کا واقعہ جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا حضور مسب کے جسم پر تو ایک چادر تھی اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے یعنی دو گز کی چادر بھی نہیں ہے اس سے اگر سر ڈھاپتے ہیں مصحف کا تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھاپتے ہیں تو سر کھلتا ہے کیا کریں حضور نے فرمایا سر ڈھاپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں